Hai Peminat Zolis, bertemu kembali dalam edisi terbaru Hijab Friday Pada minggu ini kami akan membawakan kepada anda satu gaya yang awak sesuai buat anda untuk menjadi bridesmaid Pastinya gaya ini akan membuatkan anda menjadi bridesmaid yang cantik dan jelita sepanjang hari Untuk menjadi tatapan ramai pada hari yang indah Sila layari www.zolis.com untuk dapatkan outfit seperti ini kita mulakan, gaya ini memerlukan empat pin. Langkah pertama, letakkan selendang di atas kepala anda. Pastikan satu sisi lebih panjang dan satu sisi lebih pendek. Selepas itu, pinkan bahagian yang lebih panjang ini. Sebegini. bawakan bahagian yang sudah dipinkan ke belakang seperti ini ambil bahagian tersebut dan pinkan di bahagian dalam di sisi muka anda seperti ini Selepas itu dilitkan sisi tersebut ke atas kepala seperti ini dan satukan dengan bahagian yang sudah sedia ada seperti ini. Pada bahagian ini, anda boleh meletakkan aksesori kesukaan anda di bahagian kepala. Akhir sekali, bawa bahagian yang pendek tadi ke atas kepala anda. Serongkan sedikit seperti ini dan pingkan.